السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد محمد بنشرتكم مقطع جديد زي ما قريت بعنوان الفيديو عيال مقطع اليوم راح يكون جلتش نسخ سيرة تسولو لحالك لا عيال فجلتش عيال مرة سهل عيال مرة بسيط لكن عيال أتمنى منكم إنكم تضغطون على زر اللايك أهم شيء عيال الاشتراك واللايك العيال يعني خلاص قربنا من ميتين مشترك ما باقي شي ونوصل ميتين اشترك طبعا عيال خلونا ننتقل ما بنطول خلونا ننتقل إلى متطلبات الجلتش ما تطلبها ذات شيء يا تروح لازم تكون عندك شاحنه البانكر بس بيكون عند الباي ثري هنا يكون عندك زي, اه زي الخيار هذا زي اللي قدامكم لو تدخل اي سياره عندك تكون نفس الصوره هذه الشيء الثاني يا عيال اللي هو تروح عند المينس بانكن هنا وتضغط على الكلمة هذي وتروح يكون عندك لازم يكون عندك بانكر، وأي بانكر في خريطة عادي يزبط بأي شيء لكن أنا أنصحك تاخذ البانكر هذا، أو إذا كان عندك راح يسهل عليك بالروحة وجية ما بين الفاسيلتي والبانكر، والشي الثاني والشي الثالث, والشيء الثالث يعني اللي هو آه لازم يكون عندك فاسيلتي زي ما تمشي فين قدامكم، فأي فاسيلتي بعد أي, أي بالخريطة يعني, يعني عادي ما في مشكلة، فكذا يا عيال خلصنا من متطلبات جلتش، وأيضاً يا لازم يكون عندك سيرة مجانية تكون حاطها بالفاسيلتي، فشوف إذا كان عندي سيرة مجانية أو لا، إذا بحط اللون الأبيض ونحطه جوا الفاسيلتي، آه زي ما تمشين قدامكم، أيوة عندي سيرة مجانية بالفاسيلتي خلاص ما يحتاج إني أشتري، الآن يا عيال تسوي إنك تأخذ السيرة تبي تنسخها وتدخله بعدين طلعها جوا وطلعها برا الشاحنة الآن يا عيال كل اللي عليك تسويه انك تلبقها بأي مكان انت عاجبك طبعا فا من مثل لو تلبقها هنا زي ما قدامكم فخلاص تلبقها بعدين تنزل منها والان كل عليك تسوي يا عيال انك تروح الى الفاسيلتي طبعا يا لا تستخدم اي سيارة ملكك او لا تستدعي اي سيارة ملكك لان عيال كذا راح يخرب عليك الجلتش و... ولازم تكون فري ايم <hesitation> آه طبعا انكم كيف تحطون فري ايم دقيقة بس تضغط ستارت وتروح عند تروح عند هنا سيتينج وتروح هنا زي ما تشوفين هذه فري إم طبعا تغيرها من الأوف لاين تغير من الأوف لازم تشوفين قدامكم ولازم تروح طلع التاتش وتروح عند هذا الخيار ولازم تكون مفعل اللي هو زي ما تشوفين قدامكم هنا تحطها كستوم زي ما تشوفين احسن تطلع لك المهمات لفرة الخريطه وأنا جالس دعي أي طيارة كانت من البازر أي طيارة كلت سدي أي سيارة ملكك وتروح الآن إلى فسياليتي طبعا يا عيال بعد ما توصل الى الفاسيلتي الان كان عليك تسوي نقطة عند هذا المضيف اللي هو بالفاسيلتي، وانا يا لازم تركزون في هذه النقطة، الطريقة القديمة اللي كنا نسويها ان كنا نضغط ستارت بعدين سامي مين صح؟ يتكلم ونروح عند كلمة كريمنال، الان شيلوا كلمة كريمنال حتى مثلا لو بتروح تدخل اي مهمة مثلا زي حكاكولا مثلا، المهمة مقفلة ما عندك تدخلها، فالان كان عليك تسوي الطريقة الجديدة. حط اللاعب كذا على الحافة زي ما تمشين قدامكم كذا طيب الآن كان عليك تسوي على يعني من أول من أول ما تمشي تضغط سردر سامي لك بشكل جدا سريع خلينا نزبط قدامكم الآن تمشي بعدين بعدين كذا تكلم أول آه كيف تعرف إن زبط إذا تكلم فعرف إن قلت زبط معك الآن تروح عند كلمه تكلم أنا بعدين تضغط إكس بعدين دائرة بعدين تروح هنا وتدخل اي مهمه مثلا انصحك ولا بالمهمه هذي مدى احسها افضل فتره عند المهمه هذي تمشي قدامكم بعدين كذا بعدين من اول ما تضغط اكس دبل دائره يعلن لك بشكل جدا سريع إيه اكس بعدين دبل دائره زي ما تشوفين قدامكم طلعت تلونك معانك لعلك تسوي الان عيالك تروح الى السياره المجانيه والان نتجون على اي شخص عكسك بالايم خلونا نروح الى السياره المجانيه طبعا يا زي ما قلت لكم يا مرة مرة سهلة، بعد ما قفلوا الطريقة اللي حقت اللي راحت يعني قفلوها اليوم الخميس يعني مع الخصومات الجديدة، فتروح عند السيارة المجانية، بعدين تركب السيارة المجانية والآن تجون على على شخص عكسك بالإيم، واللي ما يعرف وش عكسك بالإيم يعني تكون أنت بروم خاص ويكون بروم عام، يعني هو أنت بسفر خاص وبسفر عام، الآن أنا يعني جون على شخص عكسي بالإيم وارجع لكم. وطبعا هي يعني بعد ما تجون على شخص عكسك بالأيم الان كل عليك تسوي انك يعني تصلب على R2 والان تضغط X بعدين دائره بعدين X وR2 بشكل سريع زي أخت ما تمشين قدامكم اختفى كشي بالفاسيلتي والان يطلعك برا الفاسيلتي فاعرف انه الجلتش ظبط معك الان عيال يعني كل عليك انك تسدع اي طياره عندك مثلا فلا تسدع اي طياره ملكك لان يا يعني عيال اذا استدعيت أه قصدي سياره ملكك مستر بيل راح تطلع من البانكر وراح يخرب عليك الجلتش. خلاص تدعي طيارة ملكك والان تروح عند البانكر. وطبعا يا عيال بعد ما توصل الى البانكر زي ما قدامكم. الان بس اللي دخلك زي ما تشوفين. هذه السيارة زي ما تشوفين. واذا اختفت عندك السيارة يا عيال كل عليك تسوين انك تضغط سارت اونلاين وتروح تغير السيفر باذن الله راح تلقاها من جديد. فيال تروح عند الشاحنة بعدين تضغط سهم يمين بعدين اكس. كذا عيال مبروك عليها كتاب نسخ السيارة <hesitation> كذا عيال وصلني لنهاية الفيديو أتمنى لكم استمتعتم هذه السيارة الأصلي هذه السيارة المنسوخة قصدي والسيارة الأصلية راح تلقاها بالفاسيلتي كذا يا عيال وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى المهم اشترك في القناة اشترك في جرس التنبيهات عيال وإنش-إذا كان عندك أي اقتراح يا عيال أو كان عندك أي سؤال تبي تسأله أكتب لنا تحت في الكومنتات ولا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة و ولا... <hesitation> عليكم.